moje ime je miha in se nahajam v čudovitem slovenském morju za mano je najbolj znan slovenski motiv za narazgledance zraven mene pa največji slovenski kuhar v sumo kategoriji miha zakaj se ti v mini popaj oblečen ja sorry ker sem se hotel uklopati med domačine Danes vam izdama trik za pripravo najbolj enostavne ribe na žaru. Ja, zdravim pa še čudovit recept za solato iz lignja na žaru. Poleg vsega pa bomo podelila še čisto nov Weber žar in to tako, kad se Darko Trudz hujšat čist zastojn. Še <gled> stari, kakaj te nas. <njaz. gled> Vse to in še več v žar legendah. <gled> Mihec, da povej ti meni, zakaj si danes oblečen kot mini popaj. Ti bom takoj razložil, ampak najprej, Najbrž ste opazili, da se nahajamo v Piranu, biseru slovenske obale. Biseru v smislu, da je dragocen, ker Darko je tudi biser, samo v smislu, da je v krogu, a ne? Darko, sem ti zdaj povedal, da mislim, da je Piran absolutno najlepši slovenski kraj. Pa nisem zadnjič rekel, da je bled najlepši? Ho, oh, oh, ho, oh, ne, ne se zdaj kar nekaj izmišljavati. Bojo ljudje res mislili, da je to, a ne? Kako se lahko sploh kar kol primerja s Piranom? V Piranu je bil rojen Tartini, po Piranu pojejo pesmi Lahko noč Piran, v Piranu so snimali filme Piran Pirano, v, v Piran smo eh, hodili kamulci, pešic, fiese, po Pir. Po piranu so poimenovali ribo Piranja. Na tem svetu sploh kaj lepšega? Si lahko zamisliš kaj boljšega pa lepšega, kot je Piran? Ja, tri sekunde tišine. Vem, vem, kaj razmišljate, Vse v Piranu smo bili pa že stokrat. Ampak, kajde, to, da prijete do rampe, se prošetate, do centra spijete, kave na Trtinju, pa greste domov, to ni Piran. Prite za več dni, sprehodite se po stranskih ulicah, pojejte kaj, popite kaj in videl boste, da je Piran več, kot samo še ena lokacija za hiter lep selfie. Nih kaj zanem, imam selfie naredil, ali kaj? Ja, valjte, da bo vasi, normalno. Gde sem? Ej, pa dej, dej tako, da se bo še stolp videl. Tako ja, tako. Ajde. dobro, zdaj pa še kaj? Ja, ker obstaja še ena stvar, ki se me pozabil povedati o Piranu. Iranska sol. Dobro, na, na vsaki epizodi Žar legend bomo z Mihom pokazala eno tehniko oziroma en trik, kako se pripravi nekaj iz žara. Danes bomo naredila na trotelziher način ribo v soli. A, ah, riba v soli je trotelziher način. A ješ, ko sliš se tako, zakompliciran, fancy, riba v soli. Ne pa tako, ko nekaj vržeš na rešetko, pa je kar je, ampak riba v soli. Riba v soli je ful enostavna, pa še dobro zgleda. Najboljše pri tej tehniki je, da ribe ne moreš niti izsušiti, niti zažgati. Ampak to imaš pa prav. Čist vsakič, imamo obiske, semen vse, prkur, pržge, razkuha pa prime na rešetko. Pa mora pa že ena razlagati, ampak drugač miha, ful dober peče. Oni pa tam sedijo, pa jejo ti žaganje pa vsi nesrečni, ki imajo. Veš. Točno tako. Za perfektno ribo v soli pa potrebujemo sol, vodo... Ribo? In uro. Za kilsko ribo, tako kako je, približno tukaj, rabimo tri kg soli. Tri kg soli? Še so dobro, da smo blizu solim. A grem jaz za vsak šlučaj en liter morja slapet? Pa sol, damo malo vode, da dobimo teksturo mokrega snega. Ti v teksturi mokrega snega sred pirana, vse ljudi ne vajo, o čem govoriš. Predstavljate si tako, ka eno gošto mineštro, samo od njej ni nič razen soli, tako, je ena gorenska župa. To si pa, daj, ful dobro razložiti, sam si idejo. Ha? V pekač damo centimetr soli. To je to, kar jo vsako zimo natresajo na moj dovoz cestari. Na sol pa položimo brancina, ki smo ga očistili znotraj, gor smo pa obvezno pustili luske. Kar je super, manj dela, več jela. Rivico na sol. Ha, lega, kaj en ribi tutankamon. Takole pa zgledam jaz, ki polet zaspim na bič volejo, pa me otroci spokrijejo s peskom. Naredino pravilo, ko delaš ribo v soli, je... Najdarko naredi namest tebe? Ne, za vsak pol kilograma porabiš 15 minut pečenja. Aha. Če ima riba eno kilo? 30 minut. Če ima kilo pa pol? 45. Če ima 1,73 kile? Hecon se, se. A veš, da se je prav šlišal, ker ti je hrček v glavi za lafu. Jaj, Darko, da ga nisem zbudil. Da si ni revaš zaradi mene, gleš naziv. Žar se grejemo na enih 180 stopinj. Potem pa našega kilskega brancina pečemo dvakrat 15, torej 30 minut. Pripravljeni, pozor, zdaj. Joj Darko, jaz kako se počutim, kaj da sem v službi za nedoločen čas. Prav za res nič ne delam, sem čakam, da cajt mine. Ker se praktično Brancin dela sam, bomo mi naredili eno solato iz Lignja. Ligeno solati, to mi deli. Samo da je en meso v pa je da best. Mislim, če ni povša, ne. Kako se pa naredi uh, solato iz Lignja? Lovke orjaškega Lignja Smo pokuhali v juhi gomoljne zelenjave, dodali vino in lovor. Ej, čak, čak, čak, orjaški ligan, a to je kakšen pretranc Za solato potrebujemo kuhan krompir. Uuu, a veš, ta solata meni zmeren bolj všeč? Do por. V bistvu se ji sam reče solata. Suh paradižnik. Noter je vse razne solate. In olive. Ti, a už dal še kaj odcvrko noter? Na koncu še dodamo popečene lovke orjaškega linja. Kaj bi bile vsaj vse solate take. Vse sestavine zmešamo. Orjaški lign. Tako. In začinimo z česnom, limeto, olivnim oljem in soljo. In vse skupaj dobro premešamo. Dobro, dobro premešamo, premešljamo, ampak dajmo hiter, princin čaka, Darko. Čas je, čas. Darče, jaz sem čist razburjen. To je tako Kinder jajček, sam da je na mes čokolade, sol, pa na mes igračke, riba. Ampak presenečenje pa še zmeren bo, a ne? A misliš, da bo dober? Bo. Ja, ja. Pa ni preslan? Ne. A, a pa, pa, pa si zihar? Ja. Ker tri kile soli je ipak zelo veliko soli. A, se ti nisi to veliko soli? Ja. ja. ja. Ker a, pol praviš, da to ne bo presleno. Pa je, ne bo presleno. Tako darko pravi. Darko, tale riba je sočna, k vici, pjanga strica na poroki, pa ligan, mmm, mehak kot trebuh 50-letnika, prvi dan fitnesa. Rahlo dimljen von, ka sveže, prezračen kadilski kopen na relaciji Bukarešta-Belgrad. Miha, jaz pri tebi nikoli ne vem, ali je dobro ali ni dobro. Mm, Perfekten, odličen, pa prvnoč preslan. Od zdaj naprej bom jaz vedno ribo delal v soli. Pa ne samo ribo, tudi vse je ostalo. Jo, misliš, da bi lahko štrudno delo v soli? Hm. Kaj pa, burger? Burger v soli na žaru. Hm. Ali pa, jetrča? Kaj pa? Vsak dober strokovnak za upravljanje svojega dela potrebuje dve stvari. Znanje in opremo. Darko poskrbi za znanje... ...in opremo. Miha pa poskrbi, da nam ni dolg čas in da nam hrana ne ostaja. Dobro, oprosti, oprosti, koliko ti moram še reči? Oprosti, nisem mogu veder, da už pojedo unga brancina. Ne bi zdaj cel žaljen. Za znanje poskrbimo v žar legendah, Za opremo pa poskrbijo pri vebru. Ja, in doniz bomo enega legendarnega vebra podelili tako, moja teta Brigita soli župo. Kar tako malo pa z veliko vesela. Vse, kar morate narediti, je to, da odgovorite na nagradne vprašanje. Ja, ja, pa izrebat vas moramo. Ja. Mislim, ne moramo nagraditi sam pameti. V komentarje spodaj napište, koliko po Darkotovih navodilih minut potrebno pečte ribo v soli, če je ta težka natančno 3 kg. Torej, koliko minut je potrebno peči 3 trikilogramsko ribo v soli, po Darko tovih navodilih. Z malo sreče lahko dobite nov Weber žar. 3 kile, stari. To pa je komadina, veš, da sem kar mal lače Darko, sti ti da je trtini. no se Sigurno nisi vedel, ampak tartini klele iz Pirana, da je bil lastnik Stradivarke. Ene najdražjih pa najboljših violin na svetu in to jo imel on. V Piranu, v Sloveniji, Slovenec, dobro. Ime mu je bilo Giuseppe, ampak se to je tako Kajože pa, pa Jože, pa ne. Se Kaj Darko, ti meni sploh poslušaš. Darko, ti spiš? No, kaj? Ne, ne poslušam te. A, neki se si mi zamislil? Pa ja nič tak brez veze. A neki nič tak brez veze. Vidim te, da si zzeral nekam udaljavo s svojimi očki, zdaj pa meni govori šahnica brez veze. Povej, kaj si razmišljal? Pa nič, nekaj, ta brez veze. Kaj si razmišljal? Jaz sem razmišljal, sem koliko soli bi rabo da bi spravil eno tako 45-50 kilsko živalico noto Kako živalico? Pa tam tak, tako visoko pa, pa ful glasno, no. Pa ja, pa 45 kil bi bilo dovolj. To se ti malo hecaš, ne? Ne, ne, ne prav, imaš 45 kils soli, je premalo. Priji, mihe, zgra, probaj, poj, e, e, poj, e, poj, poj, e, poj, poj. E, Ej, e, a to je zrti zna pa si se ti rekel, uprosti, Privi, no. Priji, mihe, po nič, ti ne vem, pridi. Uprosti, Darcev, no. A